Ο άνθρωπος, τι έλεγες? Λέει, ο άνθρωπο έχει πέδει έναν αριθμό, μια συχνότητα, το πάνω και το κάτω και έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή του. Έρχεται μια στιγμή που αν με το... Ναι, συνέχισε. Πάνω το ζόρι του πάρει το κάτω και το αφήσει μόνο σε μια ευδαιμονία θα νιώσει χωρίς σκοπό τη ζωή του. Γιατί δεν ξέρει ακόμα να λειτουργήσει αυτή την ευδαιμονία. Σωστά. Καταλαβαίνετε, έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε πώ να λειτουργούμε στην ευδαιμονία. Όχι μόνο να την πετύχουμε, Α, αλλά ναι. και πώ πρέπει όταν είμαστε ευγνώμονε, τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι όλο το, το πράγμα που παθαίνει ο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι είτε με τη δουλειά του που έχουν κολλήσει και σταματάνε τη δουλειά του, και μετά χωρί δουλειά, τι να κάνω. Ενώ φεύγουν από τη δουλειά και μπορούν να γίνουν δημιουργικοί σε άλλα πράγματα, επειδή δεν ξέρουν πώ να δημιουργήσουν. Έχετε σει κατάσταση να νιώθουν ότι γεράσανε, γερνάνε, πεθαίνουν. παθούν mm. ανία, παθαίνουν αυτή τη βάρδια στη μάρα, το ανθρώπου που δεν ξέρει να χειριστεί αλλιώ την ενέργεια ή το χρόνο που του δίνεται. Τι προτείνει να κάνουν δηλαδή. Δεν προτείνω να κάνουν τίποτα, αλλά όσο γνωρίζει τον εαυτό σου και μαθαίνει διαδικαστικά τι πυκνότητε τη συνείδησης και μαθαίνει διαδικαστικά και μεθοδικά όλο αυτό το πράγμα, σου δίνεται ευκαιρία σιγά σιγά να μπορέσει. Να βιώνει και πιο ωραίε στιγμέ τη ζωή σου, αλλά και πιο, ε, πιο δημιουργικέ στιγμέ τη ζωή σου. Γι' αυτό λέω ποτέ οι προκλήσει δεν φεύγουν όταν είσαι στην ευδαιμονία, έτσι. Ούτε η δημιουργία φεύγει. Απλώ μαθαίνει να δημιουργεί σε άλλα μοτίβα, σε άλλα θα λέγαμε, σύμπαντα, σε άλλα επίπεδα. Χωρί άγχου, πιο ήρεμα. Ναι. Πιο... Που ένας άνθρωπος όμως όταν έχει μάθει να είναι στη διαδικοότητα για να μπορεί να νιώσει τη χαρά πρέπει να φέρνει τη στη ζωή του. Mm. Καταλαβές. Mm. Με, αν το βάλεις κατευθείαν στη χαρά χωρίς να έχει βιώσει μεθοδικά τη χαρά και να την βιώσει και να ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει και τι να κάνει μέσω τη χαράς ε, θα νιώσει άσκοπη τη ζωή του. Mm. Γι' αυτό πολύ ενθουσιάζω ότι θα μιλήσουν σε ένα επίπεδο, δεν ξέρω όμω να χειριστούν τη ζωή του κάτω από αυτό το επίπεδο mm. επί Άρα λοιπόν, μετά την αίσθηση τη διαδίκότητα του στυλ πόνο, χαρά, πόνο, χαρά, εξηγούμε ότι δεν χρειάζεται πλέον ο πόνο, αρκεί να αξίζει να κάνει τα ίδια πράγματα μέσα από χαρά. Mm. Καταλαβαίνετε. Αυτό για να το πω και για την βέβαια, πρέπει να περάσει πάρα πολλέ φορέ τη συχνότητα και να αρχίσει να συνειδητά, όταν είναι στη χαρά, να μπορεί να δει ότι να τη βιώνει το εδώ και τώρα. Η έλλειψη συνείδηση στη χαρά μα κάνει να έρχεται πόνο για να μα ξαναθυμίσει τη διαφορά. Α, Μεταξύ χαράς να, και πόνου. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν ένα άνθρωπος που ξεχνάει έρχεται η ίδια πραγματικότητα να του θυμίσει. Να συγκρίνει ο νους και να ξαναθυμηθεί τι ωραία που ήταν αυτή τη χαρά. Ναι. Μόλις πέφτει στη ρουτίνα δηλαδή, της χαράς, εισαγωγικά στη ρουτίνα. Ναι. Γιατί, Γιατί ο νους συνεχώς... Πάβει πώς... να είναι χαρά. Πάμε να είναι χαρά. Γιατί ο ναι. δεν ξέρει να την αξιοποιεί. Γιατί ο νους επειδή είναι μηχάνημα, θα λέγαμε επειδή ο είναι μηχάνημα. Είναι ένα είδο ε, χωρί συνέστημα και χωρί συνείδηση. Εμεί του βάζουμε συνείδηση. Από μόνο του δεν θέλει να βλέπει το ίδιο πράγμα. Δεν το θεωρεί πληροφορία. Καταλαβές, Οπότε, αν εμεί δεν δίνουμε συνείδηση σε κάθε πράγμα που βλέπουμε στη ζωή μα καθημερινά, να το βλέπουμε σαν καινούριο, όχι είναι σαν καινούριο ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά να φέρνουμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει κατά από αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, η ζωή μα θα είναι ένα παράδεισο. Και θα μπορούμε να μέσα στον παράδεισο. Γιατί κάθε φορά το απολαμβάνουμε, κάθε μέρα. Κάθε μέρα να μεταφράζουμε Ενώ ο νου σε κάνει, επειδή δεν μπορεί να έχει τη συνείδηση, μόνο του ο νου δεν σε κάνει σε για κάτι, γιατί το βλέπει απλώ πληροφορίε ίδιε. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, δεν φέρνει τη συνείδηση μαζί, δεν φέρνει την αιτία, δεν φέρνει το αποτέλεσμα, δεν φέρνει όλα όσα εμπειρία έχει πάρει, δεν σου φέρνει το παρελθόν, το μέλλον. Ναι, ναι. Και σου κάνει ένα νοιαρό πράγμα που απλά επαναλαμβάνεται. Και αυτό γιατί ο νου όταν δεν έχουμε κάνει να μπαίνει εσωτερικά μέσα μα, γιατί εκεί υπάρχουν όλα. Η συνείδηση στο υποατομικό θα λέγαμε και κάτω από την μορφή όπως την ξέρουμε κόσμο και είναι επιφανειακός, κάθε επιφανειακό το βλέπει ίδιο. Έτσι δεν είναι, θα το βλέπει ανιαρό, σου λέει έχω μάθει αυτή η μορφή. Έτσι είναι φτιαγμένος να κάνει, για να μην μένουμε και να προοδεύουμε και να μαθαίνει συνεχώς, να μην κολλά τα ίδια. Και εμείς δεν λέμε να κολλά τα ίδια, απλά κάθε φορά που κοιτάς τα ίδια να μην τα απαξιώνεις. Mm -hmm. Δεν Καταλαβέ. Να θυμάσαι την αξία τη ακόμα και αν το βλέπει δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ο νου από μόνο του χωρίς συνείδηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι φτιαγμένο για να προχωράει σε διαφορετικά πράγματα μέσα στι πλάνε τη μορφή. Καταλαβέ. Mm -hmm. Γι' αυτό είναι ο νου διασπαστικό στην πραγματικότητα. Γιατί διασπάει τα πράγματα. Γιατί είναι, έχει φτιαχτεί για το διαχωρισμό, για τη μορφή. Και όταν ανεβάζει συνείδηση, δεν χρειάζεται να κάνει επαναλήψει για να. Όχι θέλω να mm. ε, ε, Θα το απομαγνωτοφωνήσεις ε, αυτό. Είσαι μόνιμα στη χαρά. Εκείς δεν καλά. Ναι, ναι. Είσαι μόνιμα στη χαρά. Ε, εκεί ο νους δεν το, βλέπεις, σαν, ε, ότι το βλέπει σαν επανάληψη. Όταν είσαι μόνιμα στη χαρά δεν αφήνεις το νου να σου πει ποιο θα είναι χαρά ή όχι. Ε, αφήνεις τη συνείδηση. Και η συνείδηση όταν υπάρχουν πληροφορίε. Που σου αφαιρούν τι αρνητικέ σκέψει, mm. αλλά είσαι σε μια κατάσταση που οι πληροφορίε είναι απλά πληροφορίε και είσαι σε μια ελευθερία να πράξει, σε μια φιλικότητα με το οτιδήποτε. Mm. καταλαβές, τότε ο απλά παίρνει το εργαλείο, παίρνει τη θέση σαν εργαλείο μέσα σου που είναι. Δεν είναι ούτε διοικητικό, ούτε φοβικό, απλά τον εκπαιδεύει να λειτουργεί διαφορετικά. Αφού έχει πάρει απαντήσεις δηλαδή, κάθε φορά η συνείδηση του δίνει τι πληροφορίε που χρειάζεται ο Ενού ή να λειτουργεί χωρίς φόβο, ας πούμε, ή mm. να λειτουργεί για το καλό σου, ή mm. να λειτουργεί όχι με επαναληπτικό τρόπο, αλλά πιο διαισθητικά. Κάθε φορά λοιπόν ο νους έχει φτιαχτεί για να σε βοηθάει. Όταν τον δίνεις όμως παραπάνω δύναμη και του δίνεις εσύ την εξουσία, τότε ο νους, αν λόγω στο πώς τον έχεις εκπαιδεύσει, έτσι, σκέφτεται για το ανάλογα. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν ο, ο νους είναι ένας υπολογιστής και σε, περίπου και εμεί πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε. Είμαστε οι κακή τροποίηση που Δεν φταίει σε τίποτα. Ε, φταίει, θα λέγαμε, η κακή τροποποίηση που κάνει στον νου. Και αντιστοιχώς τώρα στη διαδικότητα, όταν δεν έχουμε ε, μάθει να είναι στη διαδικότητα, το ζωόδυνο θα λέγαμε, επειδή έχει το έστικ, τη ζωή, τη φύση, το χαμό, το εγώ, το πεθαίνω. Κατάλαβες και όχι την αιωνιότητα, όχι την αγωλη είναι φυσικό να παίζει στη διαδικότητα. Οπότε από μόνος του νους εκπαιδευόμενος χρόνια, εξελικτικά που έχουμε περάσει, έχει φτιαχτεί να νομίζει ότι για να βιώσει κάτι πρέπει να, να, να, να βιώσει και το αντίθετό του. Δεν mm. έτσι θα γυρνάμε πριν που ξεκίνησε η συζήτηση, ότι ο παλιός νους θέλει τον πόνο για να καταλαβαίνει τη χαρά. Mm. Η καινούργια συνειδητότητα και όταν του δίνεις συνεχόμενη χαρά από προς και λέει τι γίνεται εδώ» και τότε δεν πρέπει να του δώσει την εξουσία να σε εξαρτευάσει πάλι στη διαδικότητα για να ξαναζήσεις τη χαρά της διαδικότητας. Τότε πρέπει να του δίνεις απαντήσεις και να του πιλήσεις «Εγώ θα είμαι συνέχεια στην ευδαιμονία». Μ, όχι, αυτό δεν είναι απάντηση, αυτό είναι προς τα γη. Στην πραγματικότητα όμως δεν θέλει προσταγέ, όπως έχουμε μάθει, μόνο δηλαδή να λες και το θέλω, θέλω, θέλω. Ισχύουν σε μεγάλο βαθμό να του δείξει ότι είσαι κάτι διαφορετικό από αυτόν, ότι έχει εξουσία πιο μεγάλη από αυτόν, αυτό έχεις θέληση. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει και απαντήσεις όμως. Θέλει απαντήσεις. Όχι μόνο τον, με τη βία να τον βιάζεις, γιατί παίρνει παραπάνω ε, δύναμη. Και ψάχνει παραπάνω επιχειρήματα για να καταστρέψει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι, αυτό είναι το νου. Κατευθείαν. Ah, ναι, ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώ. Μόνο πόσα, με το καταλαβαίνει. Πώ να τον. Ε, α πούμε. επιμέσει ε, ah, υπάρχει... τη δύναμη που έχει εκεί τη στιγμή που εσύ είσαι σε ευδομονή. Δίνοντά το απαντήσει. Γι' αυτό η γνώση βοηθάει στην αναβάθμιση. Δεν μπορεί να αναβαθμιστεί χωρί να γνωρίζει. Γιατί ο νου πρέπει να τον βγάλει από τη μέση. Και ο νου ποτέ δεν θα βγει από τη μέση. Mm. Έτσι λοιπόν δηλαδή, μπορεί να πετύχει σε ορισμένα επίπεδα χωρί το νου, αλλά επειδή ζει με το νου και όλα αυτά είναι το νου που ζουν οι μορφέ. Πότε θα, θα μπορεί μόνο να απομονώνεσαι και δεν μπορεί να το πετύχει εδώ και τώρα. Ενώ το θέμα τη ζωή του ανθρώπου είναι να βιώσει την ευτυχία στο εδώ και τώρα. Ούτε μέσω των διαλογισμών, ούτε να φεύγει αυτό σε αυτό άλλα επίπεδα. Αυτό σημαίνει να, να, ξέρει, να έχει τη γνώση και να έχει τι απαντήσει όσο δυνατόν περισσότερο για, για τον. Ναι, νου. δεν χρειάζεται να ξέρει όλα, χρειάζεται να ξέρει όμως το μεγάλο έργο. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάθε λεπτομέρεια, χρειάζεται όμω να ξέρει το σκελετό. Όταν ξέρει το σκελετό, ξέρει την αιτία, τη βασική. Και το νου δεν μπορεί να είναι αποσπασματικό μέσα στο φόβο που θα σου φέρει όλα τα άλλα, τα δεινά. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ο νους μετά θα γίνει ένα εργαλείο, ένας κομπιούτερ που θα λειτουργεί για σένα, για τον χρήστη, για τη συνείδηση. Mm. Και όχι να είναι ο παλιός ο νους, του χρόνου. Ο παλιό ο νους του χρόνου ε, φτάνει σε αυτό που λέμε διαδικότητα. Και για να βιώσει ε, τη διαδικότητα θα έρθει η ώρα να καταστραφεί. Αν η ανθρωπότητα δεν βιώσει την αναβάθμιση του νου θα καταστραφεί. Είναι απλό. Γιατί μέχρι εδώ είμαστε στο τέλος. Είμαστε στο, στο... Στην κορφή που μπορούμε να φτάσουμε. Μετά θα κάνει το πίδημα, θα γίνουμε πνευματικά όντα, mm. δηλαδή με τον πνευματικό νου να λειτουργούμε, που είναι παύλα ο υποατομικό κόσμο μα, mm. η σύνδεσή μα με τον υποατομικό κόσμο. Αυτό είναι ο πνευματικό νου. Κατάλληλα. είναι είστε το κουβαντικό. Όχι, να το υποατομικό, όχι μόνο το κουβαντικό, οτιδήποτε υπάρχει κατά από το άτομο που λέμε διάσπαστο. Από το άτομο αρχίζει, θα λέγαμε και δημιουργείται η ύλη. Mm. Κατάληψη, εκείνο ο φυσικό νου που έχουμε. Ο νους που ασχολείται με αυτό και βλέπει την ύλη. Mm. Θα λέγαμε με το μικροσκόπιο τη συνείδησης. Πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε και με το τηλεσκόπιο τη συνείδησης, mm. που είναι ο υποατομικό κόσμο, mm. που είναι ο ενεργειακό κόσμο. Που εκεί πέρα παίζει ρόλο η θέληση, που είμαστε δημιουργοί, που μας όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Αυτά δύο, ο υποατομικό κόσμο και ο ατομικό κόσμο, θα είναι η κατάσταση και η περίπτωση εκείνη που η ανθρωπότητα θα, το, θα τα ισορροπήσει. Mm. Επομένω, θα γινόμαστε τη φυσικότητα. Mm. Μόνο έτσι. Mm. Αυτό ο άνθρωπος το πετυχαίνει να είναι μέσω τη χαλής, να αναπτύξει το πνευματικό ή εσωτερικό ή αντικειμενικό νου. Mm. Έτσι. Λίγοι άνθρωποι το έχουν κάνει ακόμα, όμως η βραθοπότητα οδήγω από η δραστηριότητα οδηγω πέρα. Προς εκεί. Mm.